السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله متابعين الكرام مرحبا بكم من كل مكان كما تعرفوا تونس لعبة مع فرنسا في مونديال القطار الجولة الثالثة وفرنسا تأهلت عندها استنيقات وناس الكل تسائل على حضور تونس الترشح كما تعرفوا العلاقات الأخوية الصداقة والدبلوماسية بين تونس وفرنسا لذا قررت فرنسا غدا باش تبيع الماتش لتونس يعني فرنسا غدا الجولات باش كونو غير يمشيو يجيو في تيران ما قالوا لتونس غير كون اهانه غير نخليو لك الجول فارغ واجي ماركي واجي سجل الاهداف وانا في القناه نتاه ناسكوب كيفاش توا غدا باش تخلي فرنسا تونس تسجل الاهداف نتفرجوا في الفيديو مع بعضنا وإن شاء الله يعجبكم وكان عجبكم الفيديو وتنساوش تعملوا جيم وتشاركوا في القناه وان شاء الله ديما نجيب لكم الحوايج المزيانه واللي تفرحكم هذا الفيديو حاطينه غير على سبيل الفكاهه ان شاء الله حظ موفق للمنتخب التونسي ولكن هذا ما منعش عندي احساس تونس غادي يشتغل 6-0 ولا ولا تسجل ستة 0 الله اعلم ولكن انا كنقول غضون الماتش غي على شيء اللي شفت هذا المدرب مدرب عامل خطه تكتيكيه واعره بزاف و ياسر وغدو جلال القادر قال لك باش المهم وما كما تعرفوا احنا رئيس الجامعه في تونس وديال الجري يعني عنده تدخلات وعنده اللعيبات تكلم مكرون في التليفون وقالوا مهم المهم شافوا مع الحارس المرمى نتاع فرنسا والامور كلها أمريكا ان شاء الله غير المهم اه انا احنا نحسبوا روحنا نتفرجوا نشجعوا تونس وكذا ولكن ربي ان الله تونس راهو باش تعدى فهمت وماذا عملوا واحد التمرين بيناتهم، و... وانا انا باش نوريكم توا لقطه من الماتش نتاخذوها ان شاء الله يعجبكم. مساكري، على اليران، او نعيم سلتي سليط مساكري جول، جول يلعن، اوه شو هذا؟ اشنو هذا؟ لعنه الكوره اليوم على المنتخب التونسي، لعنه كبيره.